Κοινωνικό Bookmarking. Οι ιστοσελίδε κοινωνική σελίδοποίηση είναι σελίδες του παγκόσμιου ιστού, στις οποίες οι άνθρωποι μοιράζονται ή αναζητούν άλλε ιστοσελίδε, ποσταρίσματα σε blog, βίντεο, φωτογραφίες και άλλα, τα οποία κάποιοι έχουν προηγουμένω μαρκάρει με τη βοήθεια μεταδεδομένων. Μερικέ από τι γνωστότερε σελίδε κοινωνικού Bookmarking είναι η Technorati, Folked, Blinklist, Dig, Pinterest, Digo. Delicious, Reddit και StumbleUpon. Το κοινωνικό Bookmarking καθιστά εύκολο για τους χρήστες του διαδικτύου να μοιράζονται online περιεχόμενο. Μπορούν να υποβάλουν συνδέσμους σε διαδικτυακούς τόπου ή σε ιστορίες που θεωρούμε χρήσιμες και ενδιαφέρουσες. Άλλοι χρήστες είναι τότε σε θέση να προσπελάσουν και να ακολουθήσουν τους συνδέσμους μα προ το αρχικό περιεχόμενο. Πρακτικά, το ίδιο όνομα του κοινωνικού Bookmarking τα λέει όλα αφορά έναν δίκτυ που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να διαμοιραστούν άλλοι χρήστε του διαδικτύου ως σημείο αναφοράς. Η ανταλλαγή ή ο διαμοιρασμός περιεχομένου μπορεί να οριστεί ως οι διαδικασίες εκείνες που μας επιτρέπουν να προχωράμε σε κοινή χρήση του περιεχομένου που δημιουργούμε ή καταναλώνουμε και το οποίο στη γενική περίπτωση περιλαμβάνει κειμενικές πληροφορίες, φωτογραφίες, μουσική ή και βίντεο. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες που διευκολύνουν την ανταλλαγή φωτογραφιών, βίντεο και ήχου και είναι εξαιρετικά δημοφιλής μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου. Παραδείγματα τέτοιων ιστοσελίδων είναι μεταξύ άλλων ή e. YouTube, Zoopi, Zoomar, Photobucker και το Flickr. Τι δεν πρέπει να κάνουμε στα κοινωνικά δίκτυα. Βροχή από posts. Η συνεχής επανάληψη δεν είναι η μητέρα των κοινωνικών δικτύων και δεν χρειάζεται να αποστάρουμε 20 φορές την ημέρα πόσο φοβερό είναι ένα γεγονός. Δυο-τρία πώς ημερησίω είναι αρκετά και μάλιστα από αυτά που έχουν αξία και ενδιαφέρον, όπως παραδείγματο χάρη μια συνταγή ή μια προσφορά. Μοίρασμα περιεχομένου τρίτων. Οι αστείες εικόνες και ιστορίες που βρίσκονται παντού στο διαδίκτυο δεν είναι πρωτότυπες, δεν προσθέτουν αξία στα λεγόμενά μας, δεν εκτιμώνται από τους υπόλοιπους χρήστες και δεν λένε τίποτα για εμάς τους ίδιους. Επίσης, το πιθανότερο είναι ότι οι άλλοι χρήστες τα έχουν ήδη δύο από τους φίλους τους. Έλλειψη πρωτότυπου περιεχομένου. Ένα άλλο χρήστη πρέπει να έχει κάποιο σοβαρό λόγο για να μα ακολουθήσει. Πρέπει λόγου χάρη να βρίσκει σε εμάς περιεχόμενο που δεν υπάρχει αλλού και μάλιστα περιεχόμενο που να τον ενδιαφέρει. Έλληψη στρατηγικής. Κάθε ποστάρισμα πρέπει να έχει λόγο ύπαρξης και στόχηση. Πρέπει να προγραμματίζονται προσεκτικά οι αναφορέ σε άλλους χρήστε και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να είναι πάντα σχετικέ, όχι μόνο με τον εκάστοτε χρήστη αλλά και με εκείνα που οι άλλοι χρήστε βρίσκουν ενδιαφέροντα, και θα ήθελα να δουν στο προφίλ τους και κατ' επέκταση στο νιουσφίλ τους. Υπερβολικό tagging. Το να κάνουμε tag πρόσωπα και χρήστες σε ένα post αυξάνει μεν το visibility τους αλλά αν τα πρόσωπα δεν συμφωνούν η ενόχλησή τους θα είναι μεγάλη και το unfollow βέβαιο. Τα ίδια και τα ίδια. Εν γέννη, δύο ή τρία posts την ημέρα θεωρείται ότι είναι ανεκτά. Δύο ή τρία posts την ημέρα όμως, τα οποία επαναλαμβάνονται 20 φορές, καταντάσσονται εύκολα ως spam και κανείς δεν θα το εκτιμήσει. Το να φαινόμαστε δραστήριοι και να έχουμε αρκετά likes και σχόλια είναι μεν καλό, όμως το να βλέπουμε το ίδιο μήνυμα πολλές φορές αποτελεί σίγουρα ενόχληση.